ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وي الزكاة وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنبا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 خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بني الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِهِ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 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم وقصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه في عامين وفصاله في عامين، في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي وصاحبهما في الدنيا معروفان وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفان وصاحبهما في الدنيا معروفان واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم أنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة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 ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا, قالوا بل نتبع ما وجدنا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 إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غَلِيظٍ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غَلِيظٍ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الحمد لله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ۗ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ۗ ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا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 وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وإذا وَخَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُلَلِ دعوا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ واخشوا يوما لا يجزي والد ولا يغرنكم بالله الغرور إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث وين وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ